Elena Udrea a rămas blocat când a fost întrebat, la Antena 3, de Mihai Gâdea, despre Traian Besescu, fiecare e pe cont propriu. Elena Udrea a oferit, în premier, un interviu lui Mihai Gâdea, la Antena 3. Din Costa Rica, fosta pe a vorbit despre Traian Besescu, dar și despre viitorul partidului pe care l-a condus. Udrea a fost surprins de o întrebare a lui Gudea. Gudea: 5 a teredat Traian Besescu Udrea, Ne nepun, luni, .ne a, pun, nea subliniere, spune asta. A subliniere spune, ce diav, vin momente în care fiecare e pe cont propriu. Stoiu, aci fi condus mai bine pe mepe decât dânsul. Udrea, l-am condus mai bine sub i la sub liniere fi condus mai bine. Îmi pare enorm de rău pentru situația în care se află PMP, ce a ajuns să fie teresit pe membrii partidului, ce a ajuns să susțin lucrurile pe care le susține, nu e partidul la care am lucrat eu. I-am spus sublinierei domnului pre-subliniere din te. Vine după o carieră la nivel înalt, nu cred ce pasiunea dânsului e să mai conduc un partid. Nu pun atât a suflet cât a subliniere fi pus eu. Dacă pregintele ar fi inut cont de câte i-am spus, ar fi făcut altfel lucrurile În nu am înfilesatare mâna lui Coldea Covesi. <truzări> Reu a făcut ce nu a inut cont, a fost schimbul de replici între cei doi.